Benvingudes i benvinguts! En aquest videotutorial us informarem sobre les condicions necessàries per poder obrir un centre de culte i els passos que cal seguir per iniciar el procés. Regulació dels centres de culte. L'any 2009, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 16 2009 dels centres de culte amb un triple objectiu, garantir l'aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte, preveure sol on s'admeti o al qual s'assigni l'ús religiós, d'acord amb les necessitats i la disponibilitat dels municipis, regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat dels centres de culte. Què és un centre de culte? D'acord amb aquesta llei, es consideren centres de culte als edificis o locals que són de concurrència pública. Estan reconeguts, declarats o certificats per la mateixa església, confessió o comunitat religiosa. Tenen un ús permanent com a lloc de culte. Queden exclosos de l'aplicació de la llei 16 2009 els llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, centres assistencials, centres educatius, cementiris, sanatoris, centres penitenciaris, altres espais destinats a altres activitats principals. A l'hora d'obrir un centre de culte cal que les entitats religioses hagin adquirit personalitat jurídica mitjançant la inscripció al Registre d'Entitats Religioses i que hi hagin anotat el centre de culte corresponent. Condicions tècniques i materials exigibles als llocs de culte de nova implantació La llei 16 2009 estableix que els centres de culte de concurrència pública han de tenir les condicions materials i tècniques necessàries per garantir la seguretat dels usuaris i la higiene de les instal·lacions i evitar molèsties a terceres persones. Aquestes condicions estan regulades al Decret 94-2010 i fan referència a condicions de seguretat contra incendis, condicions de seguretat estructural, condicions d'estanquitat i aïllament, condicions de ventilació, serveis sanitaris, condicions mínimes dels accessos i concentració de persones, condicions d'accessibilitat, condicions de protecció acústica. Procés d'obertura de nous centres de culte. Consulta de la compatibilitat urbanística. Quan es troba un possible local disponible, cal consultar la compatibilitat urbanística a l'Ajuntament. Cada Ajuntament preveu en el seu Pla d'Ordenació Urbanística Municipal on és possible obrir un centre de culte i on no. És molt important que abans de comprar o llogar un espai, en consulteu la compatibilitat urbanística com a centre de culte. Si el local està en un lloc que no admet l'ús religiós, caldrà buscar-ne un altre. Comprovació de la viabilitat d'adequació És recomanable analitzar la viabilitat de l'adequació del local com a centre de culta per dimensionar el cost que poden tenir les reformes que siguin necessàries i veure si és viable la conversió de l'espai. Si cal, una persona professional pot ajudar-vos a fer aquesta anàlisi. Si veieu que és poc viable, és recomanable buscar un altre local que sigui més fàcil d'adequar com a centre de culta. Contractació d'una persona professional competent Cal contractar una persona professional arquitecta arquitecta tècnica, enginyera d'edificació o qualsevol altra persona professional de la construcció col·legiada competent que dugui a terme les tasques necessàries en relació a l'adequació del local a les condicions legals vigents. Podeu consultar el web del col·legi professional corresponent per trobar una persona professional adequada. Realització de les reformes pertinents la persona professional col·legiada, competent, contractada, ha de dur a terme les tasques que siguin necessàries, com ara l'elaboració d'un projecte tècnic per a l'adequació del local que ha de complir les condicions que estableix el Decret 94 barra 2010 per als nous centres de culte, la supervisió de les obres necessàries, cal tramitar la llicència d'obres i, si escau, el canvi d'ús, l'elaboració d'una memòria de les reformes d'adequació a la llei realitzades,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 haureu de clicar l'opció d'identificació digital que us sigui més còmode, com per exemple un certificat digital que correspongui a una de les persones representants legals de l'entitat. Ompliu el formulari web digitalment i adjunteu-hi la següent documentació escanejada. Certificat de l'entitat religiosa pertinent conforme el local és utilitzat com a centre de culte de l'entitat. Es pot demanar model a la Direcció General d'Afers Religiosos, còpia del contracte de compra-venda o lloguer. Marqueu la casella Sessió de dades i cliqueu damunt d'Enviar. Un cop anotat el centre de culte, rebreu una resolució comunicant la seva anotació. El centre de culte quedarà informat a l'apartat de l'entitat religiosa corresponent del web del Registre d'Entitats Religioses. Cal comunicar a l'Ajuntament que s'ha dut a terme l'adequació del centre de culte i adjuntar, si escau, la documentació següent. El projecte de reformes de l'adequació del centre de culte a la llei signat per la persona professional col·legiada contractada. La resolució del registre d'entitats religioses d'inscripció del centre de culte. I aquests són tots els passos que heu de tenir en compte per poder obrir un centre de culte. Gràcies per acompanyar-nos en aquest trajecte. Si teniu cap dubte, podeu contactar amb la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. dgar.justicia.gencat.cat